گیر کے ہاتھوں وہ عشق کا اس کو محل سجاتے دیکھا ہے کیسا محبوب تھا یاروں وہ میرا? کسی غیر کو گلے لگاتے دیکھا ہے تو ہی کہتے تھے نا کبھی بدلنا مت. پھر آج کیوں خود تم بدل گئے ہو کیوں کہا تھا چھوٹ مجھ سے بن سنے آواز تیری مجھے نیند نہیں آتی جگا کر اندھیرے میں بےزار مجھ کو خود تو یوں چین سے سو گئے ہو جس دن سے کیا تھا پیار تجھے وہ رہے گا ہمیشہ اور نہ ہوگا کبھی کم جس دل سے کیا تھا پیار تجھے وہ رہے گا ہمیشہ اور نہ ہوگا کبھی کم چاہے تو آزما کر دیکھ لینا ہے خدا کی قسم ہے خدا کی قسم